На 10-му кілометрі міжнародної траси Львів-Шегині у селі Воля-Бартатівська уже понад 18 років розташована компанія «Аверс», яка займається продажом, ремонтом та обслуговуванням вантажної та причепної техніки іноземного виробництва. Працює там понад 50 людей, а з грудня 2009 року компанія ще є офіційним дилером MAN Truck and Bus Україна». Компанія AVERS продає транспортні засоби MAN та причепну техніку, займається гарантійним та післягарантійним обслуговуванням автомобілів та автобусів, а також ремонтує двигуни, коробку передач. Тут також встановлюються і обслуговуються гальмівні системи безпеки руху – ABS і EBS. Ходову, робить комп'ютерну діагностику, пневматичні та електричні роботи. Для якісного ремонту працівники компанії застосовують сучасне діагностичне обладнання – комп'ютери MAN, Renault, Volvo, Mercedes, Bosch KTS, Truck, Texa, Vapco, Halux та інші. Окремою пропозицією для клієнтів є ремонт тахографів, реставрація турбін, супортів і пневматичних кранів. На території компанії розташована фірма «Авторитм», яка є офіційним Bosch дизель центром Слідкуючи за професіоналізмом і для підвищення кваліфікації, підприємство регулярно відправляє своїх працівників до Австрії – навчальний центр заводу «МАН». Також спеціалісти «Аверс» проходять повний курс навчання, яке проводять їхні партнерські мережі. На нашому підприємстві працює команда професіоналів, Стаж роботи, яких понад 12 років, які готові вирішити будь-які ваші питання. Тому ми вважаємо наше основне досягнення це клієнт.